باللہ الم نشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الحمد ناظرین میں ہوں محمود علی اور یہ جو افسوسناک واقعہ صحافی کے قتل والا جو حسنین شاہ کیپٹل ٹی وی کے جو رپورٹر تھے کرائم رپورٹر گزشتہ دنوں انہیں قتل کر دیا گیا انہیں دس گولیاں ماری گئیں اور ون ٹو فائیو پر آنے والے ملزمان نے پریس کلب کے دروازے کی بالکل سامنے جو ہے انہیں گولیاں مار کے تو زخمی کر دیا اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خالق کی, کی سے جام ملے اور پولیس سی سی ٹی وی کی فوٹیج کی مدد سے ملزمان کو تلاش کر رہی تھی جو وہ تلاش کر چکی ہے ملزمان پکڑے گئے ہیں اور یہ پولیس کی یہ جو کارکردگی ہے کوئک سروس کہ تین دن میں انہوں نے ملزمان کو دھر لیا ہے تو اس کا مطلب ہر معاملے میں وہ ایسا کر سکتے ہیں جہاں ان پر پریشر ہوتا ہے ابھی یہ صحافت کے حوالے سے چونکہ ایک صحافی تھا اور میڈیا کا پریشر ان پر تھا اور انہوں نے فوری طور پر سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد لی اور جو ٹیلی فون کال لاسٹ جس وقت گولی چلی اس وقت بھی ان کی اپنے دوست کے ساتھ بات ہو رہی تھی اور جب گولی چلی اور وہ جو دوست ہیں یہ آپ کو ہم سنواتے ہیں یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے سوری جو کال آخری کال جو ان کی تھی ان کے دوست کے ساتھ تو وہ کال کے دوران ہی گولی چلی اور وہ دوست دوسری طرف سے پوچھ رہا ہے آپ سن سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہے لیکن جو انہیں گولیاں لگ چکی تھیں اور وہ کوئی جواب نہ دے سکے انسپیکٹر محمد <ommen> پتا نہیں میرے کو میرے کوانی تو ناظرین اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں اچھا پہلے, پہلے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو اس وقت تازہ ترین خبر ہے کہ تین افراد کو پولیس نے صافی کے قتل کے معاملے میں گرفتار کیا ہے جس میں کیپیٹل ٹی وی کے سنین شاہ کو ایک جولر گروپ نے قتل کروایا اور جولر یعنی سونے کا کاروبار کرتا تھا بندہ اور سود پہ جو ہے لوگوں کو پیسے دیتا تھا زیورات رکھ کے تو ان سے کوئی لین دین کا جھگڑا چل رہا تھا اب یا بعد میں پتہ چلے گا ہو سکتا ہے کہ کسی کا زیور رکھ کے انہوں نے لیے ہوں پیسے اور وہ یہ سود نہ دینا چاہ رہے ہیں وہ سود لینا چاہ رہا ہو تو چونکہ اس پہ تنازعہ تھا اور جولر گروپ نے جرتی قاتلوں کے ذریعے اسنین شاہ کا قتل کروایا اور قتل میں ملوث جولر گروپ کے مالک اور ملزمان سے اس وقت تفتیش کی جا رہی ہے اور پیر کے روز انہیں وہاں پہ قتل کیا گیا تھا اور آج اب دیکھ لیں اتنے دن کے اندر اندر پولیس نے کامیاب کاروائی کی اور وہ جو کال ٹریس ہوئی لاسٹ کال اور سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے جو جیولر عامر بٹ ہے عامر بٹ ملزم جس نے قتل کروایا ہے تو اس کی تلاش جاری ہے اور باقی جو قتل کرنے والے ہیں اور جیولرز کے جو دوسرے لوگ ہیں ان کے وہ پکڑے گئے ہیں تو ناظرین یہ بہت جو ایک احسن اقدام ہے پولیس کی طرف سے کہ فوری طور پہ یہ پکڑے گئے ہیں اب آگے عدلیہ کا دیکھنا ہے کہ وہ بھی ملزمان کو قرار واقعی سزا دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی ہے یا وہ مجرم جو ہیں قانون کی آسانیاں جو ہوتی ہیں ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ بچ نکلتے ہیں اس کیس سے بچنا نہیں چاہیے تو یہ پیر کے روز ان انہیں گولیاں ماری گئی تھیں اور جس میں لاہور پریس کلب کے صدر اعظم چودری سینئر نائب صدر سلمان قریشی نائب صدر ناصر عتیق سیکٹری عبد المجید ساجد جوائنٹ سیکریٹری سالک نواز فنان سیکریٹری شراز حسنات اور اراکین گورنر باڈی جو تھے انہوں نے واقعہ کی شدید الفاظ میں مذمت کی تھی اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے بھی نوٹس لیا تھا آج کل وہ ہر چیز کا نوٹس لے رہے ہیں لیکن نوٹس لینے کے بعد کی کاروائی پر بھی انہیں نوٹس لینا چاہیے کہ وہ کیوں نہیں ہوتی اور قانون کیوں اپنا آسن انداز میں کام نہیں کرتا اور جو ہے قانون میں رشوت اور چور بازاری کیوں ہے اور غریب آدمی کو رشوت کے بغیر کیوں آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا ہے اس کے کام کیوں نہیں ہوتے ہیں پولیس کیوں کام نہیں کرتی ہے اور یہ سارے معاملات جو ہیں یہ حکومت کو دیکھنا ہے اور یہ ایک میں نشاندہی کر رہا ہوں کہ یہ لاہور کراچی بننے جا رہا ہے عثمان بزدار صاحب کی جو حکومت ہے عمران خان صاحب کی حکومت ہے تبدیلی سرکار کی جو حکومت ہے اگر اس سے ابھی فوکس نہ کیا گیا سچویشن کو تو آنے والے دن لاہور میں بہت خطرناک صورتحال اختیار کر جائیں گے اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے یہ جو سپاری کلنگ ہے یہ بے شمار واقعات جو ہیں وہ نظر میں آ رہے ہیں کہ جس میں کسی کو پیسے دے کے تو بندوں کو مروا دیا جاتا ہے تو یہ حکومت کا کام ہے کہ اسے کنٹرول کرے غور کرے اس چیز پہ اور حکامیں بالا غور کریں خاص طور پہ عمران خان صاحب غور کریں وفاقی حکومت اس پہ غور کرے اور یہ جو ملزمان اس وقت پکڑے گئے ہیں اور جنہیں تلاش کیا جا رہا ہے یہ پکڑے جائیں اور انہیں قرار واقعی سزا دی جانی چاہیے اس پہ بھی حکومت کو غور کرنا چاہیے